Вітаю, друзі! Сьогодні зустрічаємося з людиною, яка вже неодноразово була на наших екранах. Вперше ми його показали тоді, коли виникало питання транспортування газу. Питання по газу, яке він свого часу намагався вибороти. На жаль, він програв. Але ця людина не здається. І я впевнений, не здасться в подальшому. Стосовно вашого позову за газ, будь ласка. На жаль, у нас немає судової системи незалежної. У нас система судова залежить тільки в основному від... Кашерних українців, типа Фірташа, Калашмойського і проші писати і потвори. Віктора, що ж значить, ви думаєте, що це завдяки їхнім грошам ви програли? Ні, це просто система. Це у нас побудована система четвертого хазарського каганату. Оце мало хто знає. Ви знаєте? Пояснюю. От перший хазарський каганат був, коли Святослав Хоробрий. 3 липня, до речі, треба було зробити цей, це свято, да? як день державності Росії Украї... України. Це, якраз 3... це ви зараз сказали із сарказмом, да? так? Ну, да, 3... да. ага. ага. ну тому що 3 липня 1964 року Святослав Хоробрий переміг хазарський каганат. Потім він відродився в 1988 році, вже до християнізації Росії, коли князь Володимир відродив хазацький каганат. Тому що це ж відомо, що в основному ця секта жидівська насаджувала жида християнства на Україні, Росії вогнем і мечем. Тоді ж в Києві скільки людей. Да. Вікторич, вибачте, щас переб'ю. Скажу так, коли нам скажуть, що ми використовуємо слово «жид» на нашому каналі, нас можуть, скажімо так, і чи бозабані. Ну бозабан. ладно, каш кашер Україна. Чудово. Кошерний українець. Але я знаю точно, будучи в Польщі, я чув від поляків саме оце слово «жит». І слово «жит» для них не ругательне, загалом це зрозуміле слово. Але питання в тому, що я не намагаюся там когось образити або когось принизити. Питання в іншому. Я хотів би дізнатися від вас. Ви вважаєте, що саме оця частина людства, Оця частина українців намагається своїми власними якимись переконаннями нас принизити чи... А вони постійно принижують. Третій хазарський каганат почався в 17-му роках, uh -huh. коли жидівська революція, да, така шерні uh -huh. славяні євреї, значить, в голові Бланка. Це мається на увазі 1917 років? Так, так, так. Владимир Ілліч Бланк відкрив міністерством Своїм. 98-50% були. Звернусь до наших істориків. Там у Заводському є історики, які володіють історією і а -а <Chemistry> чітко вони там висловлюють свою позицію стосовно тих чи інших подій. Так. Не тільки в Україні, а загалом таки <-ulle> в історичних перспективах. Будь ласка, шановні історики, прокоментуйте саме цей вислів. Well. Мені цікаво. Можу сразу відправити істочникам витоків цієї інформації. Олександр Буровський, професор Пітерського і Новосибірського і Іркутського університету, який написав роботу, євреї яких не було. Там якраз і и... ця тема відкривається. Дуглас Рід, головний редактор New York Times двічі зустрічався з Гітлером і досліджував питання спора сьогодні. Це, це є робота? Так, так, так, конкретні роботи. Юрій Мухін, опасна тайна. До речі, він з Дніпра. От, третій казарський каганет, це якраз була перейменована Російська імперія в СРСР. Uh -huh. Це третій ну, союз радянських казах... соціалістичних держав. До речі, для істориків, uh -huh. Сталін не був грузином, він був грузинським євреєм. Тому що Джугашвілі перекладається єврейський син. До речі, хочу сказати, що Сталін це і є Джугашвілі. Його дівоче, скажімо так, прізвище, Джугасвілі. офіційне прізвище Джугашвілі. Да. А, Джу... Дальше, а далі він взяв собі Джуха... псевдонім Іосиф Сталін. Да. Джуга – єврей, Швілі ага. – син. Єврей... Я вас да. розумію. Тобто, Вікторович, ну, ви знаєте, ми далеко так зайшли. Там і третій хазацький каганат. Плавно переходить в четвертий хазарський каганат на територію України і от чоловік цей хазавський хана щирий кошерний українець, кравчук Блюм. От. Потім став Кучма, Гіршит, зараз могу, с з дівочої фамилії Кучма все в роботах. Едуарда Ходоса. Там все опоряєш в основному на історичні або єврейські істочні. Тобто нам варто почитати да. книжку Едуарда Ходоса, яка називається як? Ой, там багато з першого по 6. Ну, Едуард інтернет... Ходос також же єврей, правда ж? Так то, то нормальний єврей, то не жит. О. різниця між євреєм і жидами. Ага. Нормальний єврей, які называются евреями и ведут себя как евреи, они стараются або на користь Ізраїля, живуть в Ізраїлі собі, там служать в Сахалі і будують Ізраїль. І там нехай займаються да, да, да. і будуть євреї. А ті, хто тут живуть, от такої, Накстас Зеленського, Калашмуйського, Фірташа і так далі, от всіх цих особливих олігархів, вони тут жити все ж таки. Вони грабують український народ, прикриваються дикими гаслами. І стосовно Парахавальцмана, було інтерв'ю... Е, Подождіть, Пороха Вальцман, я так зрозумів, це Порошенко. мова про Петра Порошенка? Да. Так. Чітко... А ви упомянули ім'я нинішнього президента? На, nah, ну це зрозуміло, пан Зеленський, Дорожке палки, це ж отец. Вчився в Єшиві з 4 років, викладає Тору, основи Талмудів і так далі. Тобто та... він це проходив, оці да, всі да. науки? Так, так. Що да? таке uh -huh. іудаїзм? Іудаїзм – це теорія нацизму. Що... У нас зараз в Україні якраз керує секта хабат, любові. Отже, шановні друзі, я звертаючись до вас, до українців, хочу сказати, що пам'ятайте про те, що кожна національність, як би це не було, якби не говорили, да. що це фікція, кожна нація має власні власні коріння. Тобто, мову, віру, культуру, все це підходить під поняття нації. Отже, пісні українські, отже, мова українська нам повинна бути вивчена і знана. Саме тому ми будемо українцями. Пам'ятайте, що євреї також вчать власну віру, власну націю, власну мову вчать, і тоді вони стають євреями. Вікторович, а до вас стосовно, скажіть, будь ласка, давайте ж повернемося до вашого позову. А, до моєго позову. По другій справі я подав проти повтоваги. Чому? Тому що був карантин, указ президента. І закон був підписаний ним же ж від 19 березня 2020 року. Вони не мали права мене відключати. І на перекір закону вони прийшли відключили, да, так? Без рішення суду. Ви подали позов проти незаконного виключення да. і вам відмовили в цьому позові. Суддя Бондар, вона винесла в закону про заборону відключення під час карантину. Суддя Бондар винесла постанову. Це Лохвицька суддя? Так, да, да, Лохвицька. Вона... Лохвицька і... суд... Давайте зараз прямо, прямо скажемо. Суддя Бондар порушила закон України постанову да. президента. Да, і постанову президента я рахую так. От це поворот! Коли ви... Подали цей позов. Була е, підтримка юридична у вас, правда ж? Була, да. е, ви в е, цей позов програли, а потім звернулися вище. Далі. Далі я подав в апеляційний суд Полтави. Подивився на склад суддів. Я сразу знаю. Для вас це було суттєво чи це просто випадково подивилися? Ні. Просто я знаю, що Полтавський апеляційний суд він постійно вносить свої рішення, рішення? проти людей мало забезпечених і так далі. Там і скандали були, там одна суддя була за декілька років тому, винесла постанову на користь е, простої людини, не на користь мафії, там неважливо. Так, так, так. так там її вигнали з роботи. Ага, ось чому я просто не пам'ятаю прізвище. Я пам'ятаю цю справу Полтавська о, да, суддя, о, яка була дуже гучна справа, при о, цьому отримала великий розголос, о, і ця суддя була не безкомпромісна, відносилася до своїх о, посадових обов'язків. Тому ви передивилися склад суду і що вирішили? А я просто сразу виразив недовіру полтавському апеляційному суду составу, який м -м, почав розглядати от... вашу справу. Да, маю справу. Mm -hmm. Вони відмовили. От... Почекайте, тобто ви виразили недовіру цьому суду, а вони відмовили у вашій недовірі? В моєму позову. Це порушує Європейську конвенцію, Конвенцію прав людини при доступу до справедливого суду, судочинства. Ага. Скажіть, ну, юридич, ви ж зв'язувалися зі своїм, своїм власним да, юристом? Так, да, да. з юристами. Іванівні, постійно ага. буду... Марія Іванівна Томік, да, це да, Лофицьке то... бюро безкоштовної правої допомоги. Там... Звертайтесь, до речі. Золоті люди. Uh -huh. І адвокати, яких вони привлікають до справ, там дуже... Доволі таки да, да. да. Якщо ви зверталися до юридичної, за юридичною підтримкою, чи вам вони рекомендували звертатися далі, тобто в європейський прад? І тут ще одне питання. Якщо ви зверталися до е юридичної допомоги, то просто я так розумію, що... Коли ви звертаєтесь в Європейський суд, то необхідна угода, яка б кваліфікувала оці юридичні правові установи, які є в Україні, і з, е, співвідносила їх з європейськими юридичними угодами. Там вже наша правова допомога вже не діє. Тобто, тобто вони самі там вже розглядають, да, так? Так, да. так. А тепер давайте по порядку. Тобто ви далі звернулися в Європейський суд? Я думаю звертатися, тому що для того, щоб звернутися в Європейський суд, треба від 1.5 до двох тисяч доларів. <гас> Ця відмова апеляційного да. суду Полтавя може бути підставою для розгляду в Європейському, да, да? так? Так, так. Так, в мене глядачі, вони, от, можливо, багато хто не буде дивитися так довго. Але більшість тих, хто додивиться, задасть одне-єдине питання. Чи воно варто того? що ви оце воюєте із цією системою так тривалий час і чи варто з нею боротися? Чи може просто ну, так, да. знаєте, підігнуть плечі і сказати та пішли ви Тут палка о двох кінцях я думаю, так коли гру <клес> Гроші є, ви знаєте, що ви праві, ага. треба йти до кінця. Ми не знаємо своєї історії, історії релігії, тому що вона тисячах років, вона знищилася. Все одно стоїть бороти. Стої? Чому? Тому що, як казала Свобода, Свободі всі постійно кажуть про реформу судової системи, закон про відклик суддів, щоб судді обирались громадами. Ладно, я. Таких, як я. Потавській області. 20 тисяч людей, які відключили незаконно, тому що закон не працював, який називається заборона на відключення від 19 березня 2020 року. Оце якраз, друзі, той момент, коли є закон, а реалізація його немає. Обо. У нас не Україна. У нас або четвертий хазарський каганат, або одинадцятя провінція Ізраїля. Ізраїль не визнав Голодомор в Україні, це вот. відомий факт. Але, вот. питання, але питання, якщо Ізраїль не визнав Голодомор в Україні, то був Голодомор в Україні? Був. Був Голодомор. Як геноцид. 6-9 мільйонів знищених людей було. Це ж хроніки підтверджують. До речі, а хто перший згадав про Голодомор в Україні? Ющенко. Ні. Ні. А хто? Зараз впадете. Коли було відкриття посольства Сири-Сири в Берліні, перший про Голодомор в Україні згадав, знаєте хто? Йосип Гебельс. Це історичний факт. факт. Я отки от не знаю, де знайти його промову. Оце, от, це цікаво. Декілька варіантів були. Одна колегія відмовилася, що там вони фінансово. Ну, там, мені сказали, що зачіпка є, але ми за цю справу не беремось. У мене така думка, що зв'язана з кошерними українцями. Одна відповідь повинна прийти з Мюнхена, ну, мені обіцяла, як там буде. І... Є один варіант, я віднадіслав номер справи, людина повинна подивитись. Ви розкриваєте всі карти і, можливо, це не спрацює. Не розкривайте всі карти. От на цьому ми закінчимо. Олексій Вікторович, я вам дуже дякую за змістовну розмову. Можливо, вона буде доволі таки конфліктною для вас, можливо, дуже незрозуміли, багато питання. Тому читайте історію, учіть історію, учіть українську мову, наголошую на цьому. Ставте вподобайки, якщо воно сподобалося, якщо не сподобалося, прокоментуйте чому і обов'язково обґрунтуйте свою думку. А ми з вами прощаємося і хай вам щастить!